שוב, יש לנו שלושה עצמים זהים. המשקל של כולם זה, אבל אנחנו לא יודעים מהו. אנחנו כן יודעים שאם ניקח את משקלן הכולל, המשקל הזה יהיה זהה למשקל הכולל של תשעת העצמים האלה. ומשקלו של כל אחד מהעצמים האלה הוא קילוגרם אחד. כשיש לנו مشكل קולר של 9 כלו גורמים בצד זה, וכאן יש לנו שלושה תצמים של مشكل שלהם זה. אבל אנחנו יודעים מהו המשלב הזה, וניקח לו X. אנחנו נסלח גישל בצורה יותר מופשטת. בסתונה אחרון ששאלנו שאל, את הצמינו, למה יש ניקח שליש מז זה, ושליש מז זה, ונקח המזנאים יشارו מוזננים. ניקח שליש מהمشكل זהה, ונקח המשקל כאן ישאיר שвел למשלב כאן. לכן המזנאים יشارו מוזננים. בואו נחשוב ויחפשר ל Yazeg זוד בצורה יותר מופשטת. בואו נחשוב. האם אנחנו יכולים לבנות משוואה שתוותא את שלושת העצמים הללו במשקל X, שמשקלם הכולל שווה למשקל הכולל בצד הזה? האם אנחנו יכולים לוותא את המידע הזה במשוואה? חשבו על כך כמה רגעים. בואו נחשוב על זה ביחד. כאן יש לנו שלושה עצמים במשקל X, כך שאפשר לוותא את הכולל, בתור x ועוד x ועוד x. וכאן יש לנו תשעה צמים שהמשקל של כל אחד מהם הוא קילוגרם אחד. ואת זה אפשר לבטא בתור אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד 1 ועוד 1 פעמים. זהו, למעשה ייצוג מתמטי. בנינו משוואה כך שזהו ייצוג אלגברי. זה לא הייצוג הפשוט ביותר, אבל הוא ייצוג סביר. כמובן, אם יש לנו כאן x ועוד x ועוד x, יכולנו לכתוב במקום זאת 3x. יכולנו לכתוב שיש לנו כאן 3x, שהם שווים, אם נסכום את כל האחדות שיש לנו כאן, יש לנו 9 כאלה. נקבל 3x שווה ל-9. נוודא שזה נכון, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. זאת תהיה המשוואה שלנו. והשאלה הבאה היא, איזו מתמטית אפשר... לאח... לאחת מהמשוואות האלה נתמקד במשוואה התחתונה איזה פעולה מתמטית אפשר לעשות על מנת למצוא את X או להבין מה המשקלה של המשקולת המסתורית חישבו על כך כמה רגעים בפעם הקודמת הסתכלנו על המוזניים שלנו ואמרנו, יש לנו כאן שלושה איקסים, אנחנו רוצים לקבל x אחד בלבד. כך שנוכל לומר, מה שלא יהיה ערכו x, איקס, כיוון שהמוזניים מאוזנים, הערך הזה שווה למשקל בצד הזה, אנחנו עלולים להתפתעות להפחית שתיים מהאיקסים בצד הזה, אבל זה לא יעזור לנו, ואנחנו יכולים אפילו לראות זאת מתמטית, אם נחסר שני איקסים משני אגפים, באגב שמאל נקבל שלושה x פחות שני x, ובאגב ימין נקבל תשע פחות שני x. ונשארנו עם... שלוש כפול משהו, פחות שתיים כפול ממשהו, זה בעצם אחד ממשהו, כך שנשאר x אחד كان, אני מפטר מה-x, אבל באגף ימנה יהיה לנו תשע שני x, ככה שההפחתה של שני x לא תעזור לנו כאן, עדיין נשארנו עם x באגף ימין, השיטה לא תעזור, לכן במקום זאת, כמו בפעם קודמת, ננסה לקחת שליש מכול אחד מהאגפים. אם ניקח שליש מהאגף הזה ושליש מהאגף הזה, אנחנו עדיין נשארים ממשקל זהה בשני הצדדים, כיוון שבמקור המשקל היה זהה. המקבילה המתמטית של הפעולה הזאת היא לומר למה שלא נכפיל את שני אגפים בשליש. דרך אחרת לומר אותו דבר, בואו נחלק את שני אגפים בשלוש, כפל בשליש, הכולה חלוקה בשלוש. אם כך אנחנו מכפילים את שני אגפים בשליש. כשמכפילים בשליש כאן, אם קודם היינו שלושה איקס, והכפלנו אותו בשליש, נשאל לנו רק אח ורק איקס, אם יש לנו תשע משקולות, כשזה כאילו גרם אחד, ואת זה מכפילים בשליש, מקבלים שלוש משקולות. ויזואלית אפשר לחלק בשלוש, שזה אותו דבר כמו להכפיל בשליש. וכשנחלק בשלוש, נקבל ש שווה ל-1 ועוד 1 ועוד 1, כלומר X שווה ל-3. אפשר לראות ש שווה 3. ואפשר גם לעשות את החישוב, שליש כפול 3 שווה 1, ונשארים עם x1, כלומר נשארים עם x שווה 9 כפול 3, או במילים אחרות, 9 חלקי 3, שזה שווה 3.